Мобільна група з двох медичних працівників розпочала працювати у спеціально відведеному приміщенні Критого ринку о 10 ранку. У черзі працівники ринку та охоче отримати щеплення відвідувачі. Лікарка вакцинальної бригади Світлана Козлова каже, мають 60 доз вакцини Pfizer та 30 коронаваку. «Постараємося за 2-3 години всіх бажаючих 90 чоловік провакцинувати. Ми розуміємо, що насправді ситуація складна і ми балансуємо між складною епідемічною ситуацією і потребами громадян і також підприємців. Ми розуміємо, що продуктові ринки не мають закриватися, тобто вимоги до них вони, звісно, функціонують і ми працюємо. Але при цьому маємо забезпечити дуже багато різних умов, щоб мінімізувати ризики людей". За словами Олега Коломойця, станемо на 14 годину. Мобільна бригада на критому ринку вакцинувала 90 Сто людей. Я працюю на критому ринку. Нас заздалегідь поінформували і ми вирішили зробити щеплення. Стали у чергу і зробили швидко. Все оперативно та зручно. Знала, тому що мама працює на ринку. Дізнала, тому що мати працює на ринку. Оскільки всюди колапс і складно зробити нормальне щеплення, стояти в черзі страшно, тому що вірус ходить. І не факт, що люди здорові там у чергах, а тут все швиденько та оперативно. Серед тих, хто сьогодні отримав першу дозу щеплення, відвідувач ринку Олег. Судя по тому, як зараз ажіотаж піднявся, судячи з того, який зараз піднявся ажіотаж, на тлі того, що влада забороняє проїсти таке інше, дуже багато людей масово почали вакцинуватись. У центрах вакцинації утворились великі черги. Звісно, люди почали шукати інші шляхи отримання щеплення. Я саме з цієї категорії. За словами Олега Коломойця, зараз на ринках комунального підприємства Запоріжжя ринок торгівля як продуктами, так і промисловими товарами здійснюється у звичному режимі з дотриманням карантинних вимог. Вони працюють і будуть працювати. Ми зі свого боку будемо захищати, щоб це було і безпечно з точки зору, щоб люди не мали додаткових тут ризиків заразитися. Але я вважаю, що порівняно з супермаркетами на ринку безпечніше. Бо це все ж таки повітря, це відкритий простір і ризик заразитися на ринку, я вважаю, що менший. На центральному ринку Запоріжжя підприємці скаржаться на зменшення кількості покупців, попри дотримання карантинних вимог. Люди бояться. Люди бояться. Бояться ходити. Така ж епідемія. Ми ж викручуємося завдяки постійним покупцям. Телефонують, замовляють, ми готуємо товар та намагаємося не затримувати тут людей, аби не було скупчень у чергах. Вакруги, от всі наші підприємці, всі навколо нас всі підприємці вакцинувалися. Я модерною. Ось сусідка, Файзером. Всі робимо, аби і нам було спокійніше працювати, і відвідувачам сюди ходити. Загалом люди навчені, ходять у масках, але їх насправді дуже мало. Правила гри ті ж саме. Всіда правила гри ті ж самі, як і були торік: екран, маски, дистанція. Але людей практично немає. Приватна підприємниця Ірина працює на центральному ринку понад 20 років. Каже, нині у продавців не вимагають сертифікатів про вакцинацію. Ми Але особисто ми вакциновані. Перед усім це для здоров'я, адже у нашій родині багато хто перехворів у важкій формі. Може показати свій сертифікат, який є у дії. Слід сказати, що зробили щеплення самостійно, аби працювати і не наражати відвідувачів на певні ризики. Якби ж це ще допомагало нормально торгувати. Нині кількість вакцинованих підприємців на ринках Запоріжжя складає 20 відсотків, сказав Олег Коломоїць. Наступну вакцинацію підприємців планують на ринках соцміста та центральному. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини Запоріжжя. Суспільне.